Cristian Boi cu un prim război în instant cu Gabriela Firea. Primarul general al capitalei, Gabriela Firea, l-a chemat în instant pe liderul PNL Bucureti, Cristian Boi, într-un proces de calomnie. Judectoria sectorului 1 a respins ca neîntemeiat solicitarea Gabrielei Firea, informează un comunicat de presă al celor de la PNL. Judecătoria sectorului 1 a respins ca neîntemeiat chemarea mea în judecat de ce trec doamna primar general pe motiv de calomnie, ca urmare a declarailor în care spuneam ce ceea ce susține administraia PSD firea pentru sistemul de transport taxi din București este ambramburit, îmbuxit de exemple de proast practic, de care bucuretenii s-au seturat pe peste cap. Cred în continuare ce Abram Burea la lipsa de judecat sunt caracteristicile esențiale ale acțiunilor administraiei PSD Firea nu doar în ceea ce prive subliniere pe transportul, ci în general în tot ceea ce este esențial pentru București subliniere pe trafic, infrastructură, termoficare. Cred ce ceea ce face administrația PSD în bucure subliniere tii în celease sectoare este o spoială, nu gândire administrativ, subliniere e un haos vesel, care va cine bucure subliniere tiul blocat. Pentru mine sublinieră-i pentru PNL. Singura concluzie, după decizia Instanței, este ce vom avea critici mai dure sub liniere mai directe fa de ceea ce face PS Dragnea firea în administrația capitalei, arată un comunicat de presă al PNL.